Elikkä kiitokset kutsusta tulla keskustel puhumaan ja keskustelemaan tähän tilaisuuteen ja hyvää, oikein hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Ja en enää muista, että minkä otsikon sinne ohjelmaan annoin, mutta sitä olen tässä nyt pyöritellyt, että mikä olisi hyvä otsikko, koska aihehan on sellainen, että tulokulmia ja näkökulmia siihen olisi vaikka uh, kuinka paljon erilaisia ja mietin, että mikä olisi sellainen kiinnostavia tähän päivään sopiva. Eli uh, aion tässä nyt hiukan puhua siitä, että millaista osaamista opettaja tarvitsee digitaalisessa maailmassa ja käyn hiukan tämmöistä lähihistoriaa ensin lävitse ja sitten uh, päädyn hiukan kuvaamaan Miten meillä täällä Turun yliopistossa tulevien luokan opettajien digitaalista osaamista pyritään kehittämään ja antamaan siihen liittyvää opetusta. Ja lyhyesti hiukan tässä taustaa itsestäni, eli professuurini ala on oppiminen ja opettaminen. Ja erityisesti nyt sitten myös digitalisaatioon liittyvät asiat. Oma taustani on vahvasti tuolla kasvatuspsykologian puolella. eli olen oppimisen tutkija. Ja oppimisen ja motivaation oppimisympäristön parissa olen, olenkin sitten tässä viimeiset 25 vuotta työskennellyt. Erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa osallistujat ja tutkimuksen kohteena olleet, osallistujat ovat olleet alakoululaisesta aikuiskoulutukseen ja, ja erityisesti viime vuosina sitten myös, myös työssäoppimisen kontekstissa olen päässyt olemaan mukana. Ja tämä on ollut hirveän mielenkiintoinen näköalapaikka siinä mielessä, että, että me ollaan niin sieltä 90-luvulta asti puhuttu aina uusista oppimisympäristöistä ja ää, mitä taitoja opettaja tarvitsee selviytyäkseen näissä uusissa oppimisympäristöissä ja, ja mitä oppi, oppilaiden tulisi niin oppia ja mikä on tärkeää. Ja, ja tota, ää, se on aina, että mikä on milloinkin uutta, että välineiden kehitys on tietty ollut hyvin, hyvin nopeaa, mutta sitten tavallaan se pedagogia, mikä edellä meidän, meidän niin kuuluisi mennä ja onkin hyvin usein menty, niin eihän se niin kuin muutu samalla tavalla. Ö, tässä on hiukan näitä kuvia menneiltä vuosilta ja haluaisin erityisesti että katsoitte tuota vasemman puolesta pikkukuvaa, jossa on kaksi tyttöä tietokoneen äärellä, siinä on Cecil Computer Supported Intentional Learning Environment. Se on ensimmäisiä, ellei ihan ensimmäinen tämmöinen yhteisöllinen oppimisympäristö, joka, joka tuotiin Suomeen tukemaan yhteisöllistä oppimista. Se oli raskaiden Mäkin pöytäkoneiden pyörittämä, pyörittämä, ja vielä koulun sisäverkossa sitä pyöritettiin, että se ei ollut edes tota, nettiin yhteydessä. Ja siellä ä, Helsingin kaupungin opetusviraston tietotekniikkahankkeessa ä, kehitettiin sitten tiedonrakentelun ympäristöä. Ja se oli osa myös mun väitöskirjatutkimusta, mutta sieltä on niin lähdetty miettimään tätä tavallaan niin opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota. Ja vuosien varrella ollut hyvin erilaisissa hankkeissa mukana kansallisissa ja kansainvälisissä. Ja tähän listasinkin Muutamia tämmöisiä kansallisia hankkeita, jotka varmasti on monelle tuttuja, koska niin lähdin miettimään tätä aihetta siitä näkökulmasta käsin, että me paljon puhutaan opettajien tieto- ja viestintekniikan käytöstä ja osaamisesta. Öö, toki tämä terminologiakin on vuosien vuosikymmenen mukana muuttunut, että, että siitä voisi tehdä niin kuin oman esityksensä, että mistä asioista me puhutaan että me ollaan lähdetty sieltä TVTstä ja nyt ehkä viime vuosina puhutaan sitten digipedagogiikasta, vaikka en ole edes varma, että onko se vielä niin hyväksytty edes suomenkieliseksi sanaksi. Mutta tavallaan tämä on niin se, se, mikä on ollut niin keskiössä jo monessa hankkeessa ja hän on ollut kaikki hankkeet myös sellaisia, että on pyritty tukemaan erilaisten niin projektien tai koulutusten myötä sitä opettajien osaamista. Että se ei ole pelkästään ollut sitä kartoittamista. Tämä mun esimerkkilista, ei ole missään tapauksessa kaiken kattava, mutta että nostin siihen tällaisia, missä itse olen ollut mukana tai ne on jotenkin olleet siihen aikaan sellaisia merkittäviä hankkeita. Öö, toi OPEFI, missä määriteltiin näitä opettajan taitotasoja tieto ja viestintätekniikkaan liittyen, niin muistelen, että siellä niin ensimmäisen vaiheen jälkeen todettiin jotenkin, että kaikki, kaikki opettajat eivät olleet päässeet siihen ensimmäiselle taitotasolle, että tavallaan on ollut sellainen usko, että että saataisiin kaikki Suomen opettajat koulutettua, koulutettua tavallaan siihen perustasoon. Ja sittenhän opec on tarkoituksella laittanut vain tuohon nyt OPECa. Toki siinä on sitten nämä opekat ja OPPikat ja muut. Et se on ollut tämmöinen aika iso sitten instrumentti, millä ollaan pystytty seuraamaan sitä sitä osaamista ja käyttöä. Ja Sipilän hallitushan jakoi sitten myös niin kuin aika hyvin rahoitusta kärkihankkeisiin ja tutoropettajatoimintaan ja muuhun. Ja oikeastaan tähän vielä liitän tällaisen, tämä ei ole tietenkään mikään hanke, mutta että pandemia on pakottanut myös tietysti erilaisia asioita tapahtumaan ja myös sitten niin sen pandemian tulostaan myös sitten monet niin tutkimukset ja, ja tavallaan uudet hankkeet pandemian jälkeen sekä hyvässä että pahassa, jos ajatellaan, mitä se on aiheuttanut tähän niin kuin digitalisaation ja ylipäänsä niin kuin oppimisjärjestelyihin. Öö. Tässä haluan vielä näyttää hiukan tätä historiaa. Vuodelta 21, 2001 on tämä raportti, jossa vertailtiin Helsingin kaupungin opettajia. Siellä kerättiin aineisto vuonna 1997 ja 1999. Ja siellä oli näiden kahden vuoden välillä merkittävästi lisääntynyt tietokoneen käyttö-opetuksessa. Esimerkiksi vuonna 1999 ei lainkaan käyttäviä oli enää 18 prosenttia. Ja huomaatte, että päivittäin tietokonetta ei, ei kauhean monet opettajat raportoineet käyttäneensä tuohon aikaan vielä. No, sitten tässä on toinen, toinen tota, tuloskuvio samaisesta raportista, eli nämä aineistot on kerätty tosiaan sieltä 90-luvun lopulta. Ja ehkä halusin niin kuin, tuoda tämän näkyviin erityisesti siitä, että vaikka tässä kysyttiin käytöstä ja osa-alueiden hallinnasta, niin erityisesti myös sitten ollaan aina kiinnostuttu tästä pedagogisesta soveltamisesta, että ei se pelkkä niin käyttöjä tai laitteet, mutta myös se, että miten ja mihin sitä käytetään, eli siihen oppimisen tukemiseen. Öö, tässä tekstinkäsittely on se, mikä koetaan, että hallitaan parhaiten tiedostojen hallinta. Sen sijaan sitten tällainen kuvankäsittely tai julkaisuohjelmat. Niitä ei koeta, että hallitaan niin hyvin. Ja sitten jos ihmettelette, että tekstinkäsittelytaitojen taitojen hallinta olisi mennyt kahdessa vuodessa alaspäin, niin täältä raportista selviää, että näiden kahden vuoden aikana on siirrytty Works-ohjelmasta Word-ohjelmaan, mikä saattaa selittää, että tämä taitojen hallinta on jopa vähän niin kuin laskenut tässä kohtaa. Jos men sitten tosiaan katsotaan vielä sitä tarkemmin, että kaikissa näissä hankkeissa on pyritty tukemaan sitä opettajien ja viestitekniikan osaamista ja käyttöä, mutta myös erityisesti tuettu miettimään, että miten semmoinen tarkoituksenmukainen tietotekniikan opetuskäyttö sitten tukisi niitä pedagogisia ideoita, ajatuksia. Ja halusin tämän kyselylomakkeen tässä näyttää muutamalla esimerkillä sen vuoksi, että, että tota näissä hankkeissa on myös pyydetty opettajia ihan miettimään niin periaatteen tasolla myös, että miten tällaiset niin kuin pedagogiset periaatteet sitten toteutuu omassa opetuksessa. On myös tämä käytännön aspekti tässä ollut mukana. Oppilaita tulisi ohjata hakemaan itse vastauksia opiskeltaviin ongelmiin monesta tietolähteestä tai sitten tietotekniikka auttaa oppilasta ratkaisemaan monimutkaisempia ongelmia, suoriutumaan vaikeammista tehtävistä kuin hänelle muutoin olisi mahdollista. Minä on vuoden 2001 kyselystä. Hyvin samantapaisia ajatuksia on näissä uusissakin kuvauksissa. No, sitten hypätään 10 vuotta ajassa eteenpäin. Olen Maria Kankaaranna ja Sanna Vahtivori Hännisen toimittamasta opetusteknologia koulunareissa Kakkososion raportista. Siellä on sitten tehty vielä enemmän näiden empiiristen kyselytutkimusten ja itsearvioiden lisäksi tällaista niin kuin teoreettisempaa jäsentelyä tietotekniikan niin kun hyödyntämisestä opetuksesta, siitä opetuskäytöstä, nimenomaan siitä pedagogisesta näkökulmasta. Ja tässä niin kun halusin nostaa esille erityisesti nämä, nämä kaksi näkökulmaa. Elikkä edelleen niin kun on nostettu tuohonkin aikaan esille se, että, että se, että me pystytään käyttämään Näitä välineitä apuna sen oman kokemusmaailman laajentamiseksi ja koulun ulkopuolisen maailman tuomiseksi lähemmäksi sitä ihan tavallista luokkahuonetyöskentelyä ja tavallaan havainnollistamaan näitä abstrakteja käsitteitä. Eli on nähty, ja nämä on tutkimusperustaisesti kirjattu, että, että, että mitä hyötyä siitä on, että me käytetään tietotekniikkaa opetuksessa pedagogisesti järkevällä tavalla. Sitten. Raporteissa, hankkeissa on myös niin tällaista toisenlaista kaikua. Elikkä digiajan peruskoulun raportissa sitten taas on todettu vuonna 2019 näin, että oppimismenetelmät painottuvat edelleen perinteisiin kirjoihin, vihkoihin, monisteisiin, jolloin digitaalisen osaamisen karttuminen jää ohueksi opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisissa osaamistavoitteissa korostettu. Oppilaiden oma aktiivisuus teknologian käytössä ei vielä toteudu. Elikkä ää, aina ei ole sitten niin päästy niihin tavoitteisiin, mitä on haluttu. Ja myös muistan, että aika paljon on puhuttu siinä, että siitä vuosien varrella, että vaikka opettajille on annettu laitteita ja kouluihin on tuotu laitteita, niin miksi eivät opettajat niitä käytä? Ja tähän keskusteluun on aina sanonut, että, että monesti on ollut myös sellainen tilanne, että verkot ei toimi tai on, on ostettu laitteet ennen kuin on ostettu ohjelmia tai tuota sovelluksia niihin laitteisiin tai tosiaan varmistettu, että koulun verkko kestää kaikki ne uudet laitteet. Varsinkin alkuaikana oli ihan tämmöistä niin kuin teknistä haastetta todella paljon, niin ei hän siinä niin kuin pysty yksittäinen opettaja sitten ihmeisiin. Eli nämäkin tuota tulokset pitää aina suhteuttaa siihen Tavallaan aikaan ja myös siihen, että, että tätä niin koulutuksen ja opetuksen digitalisaatiota ei pitäisi koskaan niin ajatella niin mustavalkoisesti, miten ehkä varsinkin aiemmin on ajateltu, että, että kaikki olisi sitä digia ja kirjat, on, jota edustaa jotain historiaa, että sehän ei kuitenkaan ole se totuus, vaan, vaan opettaja osa itse päättää sen, että milloin se digitaalinen maailma on järkevä lisä siinä omassa opetuksessa. Ihan niin kuin kaikessa, kaikessa muussakin, mitä niin kuin jokainen opettaa siihen opetukseensa suunnittelee. Tässä vielä sitten Muutama kuva tuolta Digiajan peruskoulukakkosraportista. Tämä on myös sitten se, mistä keskustelua usein käydään. Että tässä on, huomaatte, että monella on opettaan raportoinut, että omaa tällaiset perustason TVT-taidot mutta sitten taas kehittyneet taidot tai että olisi monipuolinen tvt osa niin näitä on sitten vähemmistönä. Sitten saadaan taas niin uutisotsikoita tai, tai niin on ollut tällaisia kansainvälisiäkin vertailuja, että Suomessa on tosiaan niitä laitteita ja suomalainen opettajankoulutus on huippua, mutta miksei täällä käytetä tai miksi opettajat eivät sitten osaa. Niin Tässähän nyt myös niin kuin on se, että mitä enemmän me osataan tai tiedetään asioista, niin se arviointi myös sillä tavalla vinoutuu, että Et ehkä ei arvioikaan itseään niin hyväksi enää, koska tietää, mitä kaikkea voisi vielä osata. Tässä vielä... Yksi kuva, missä kuvataan sitä, miten opettajat ovat arvioineet, arvioineet omaa osaamistaan suhteessa tällaisiin erilaisiin moduleihin ja nimenomaan omien taitojensa riittävyyttä suhteessa siihen oman työnsä vaatimuksiin nähden. Ja tässä ehkä se kiinnostava on tämä digisisällön tuottamisen moduuli, johon kuuluu kuvan, äänen, videokäsittelyn perusteet sekä pilvipalveluja sisällön jakamisen perusasiat. Eli se on tämän, tämän raportin mukaan sellainen, missä opettajat kokee riittämättömyyttä sitten. Ja Tavallaan tämän, tämän kuvan halusin tuoda tähän sen takia, että, että jos koetaan erityisesti tämmöisessä niin kuin sisällön tuottamisessa riittämättömyyttä ja tänään erityisesti mietitään näitä opettajan digitaitoja tämän uudet lukutaidot näkökulman kautta. Niin seuraavaksi ajattelin, että voidaan niin kuin miettiä, että jos meillä on tämä oppian digitaalinen osaaminen, jossa on keskiössä luova tuottaminen, niin mitä ne opettajan tarvitsemat taidot sitten voisi olla, jotta hän pystyisi tukemaan oppilaitaan tällaisessa luovassa tuottamisessa. Ja Tähän listasin ihan tällaisia niin kuin, aika yleisellä tasolla taitoja, elikkä niin yhdessä tekemisen taitojen mallintamista. Opettajalla tulisi olla taitoja käyttää erilaisia ryhmätyötiloja tai oppimisympäristöjä, mutta myös niin kuin, taitoa rohkaista oppilaita tällaisiin erilaisiin kokeiluihin ja luoviin ratkaisuihin. Ja se, mitä, mistä ennen puhuttiin tällaisena tutkivana oppimisena, ja nyt ehkä enemmän sitten puhutaan ilmiöpohjaisesta oppimisesta, ää, oppimisprojekteista. Eli tämän tyyppisistä asioista sitten, mutta myös sitten minkälaiset välineet ja materiaalit opettaja valitsisi, että miten pystyisi valitsemaan näihin niitä välineitä. Ja tässä tämän päivän alustuksessa tulikin, tulikin niin kuin hyviä vinkkejä siitä, että nykypäivänä opettaja ei missään tapauksessa ole yksin, että on hirvittävän paljon tällaista hyvää materiaalia olemassa, mistä pystyy niin kuin hakemaan niitä vinkkejä muualtakin kuin alakoulun aareaitasta, mikä, mikä on sekin varmasti niin kuin hyvä ryhmä. En sitä, sitä niin kuin yhtään tässä halua mollata, mutta, mutta tavallaan näitä, mitä tässä alussakin oli tämä julkaisu, että miten löytää laadukkaita digitaalisia materiaaleja ja palveluita, niin on ihan loistavaa, että näitä on nykyisin olemassa. Ja sitten jos ajatellaan tätä aktiivista toimijuutta, mitä tulisi myös niinku tukea, niin siihenkään ei tavallaan niinku tarvita mitään sellaisia niinku ihmeellisiä Taitoja, vaan nimenomaan ehkä taitoa niin nähdä näiden erilaisten välineiden ja oppimisympäristöjen mahdollisuudet siihen, että miten, miten saadaan niin kannustettua oppilaita toimimaan, toki omien lähtökohtien mukaisesti, mutta myös sitten siihen yhteisölliseen toimintaan ja jakamiseen. Ja sitten ennen kaikkea, että luoda niin alusta asti sellainen toimintakulttuuri, jossa se vuorovaikutus olisi kaikkien kokemuksen mielestä niin turvallista ja, ja että se olisi sellainen vastuullinen ympäristöoppia. No sitten, jos jos ajatellaan näytin tuossa tuota, niitä esimerkkejä histo, historiasta sieltä näistä hankkeista, kun on mietitty sitä, että miten, miten tuota, niin tietotekniikka tai TVT voi parhaimmillaan tukea oppimista, niin siellä tuli monessa esimerkissä esille että tämä niin kuin ajattelun taitojen tukeminen ja myös tällainen tietynlainen niin kuin laajempien kokonaisuuksien käsittely on se, mikä tukee näitä ajattelun taitoja, mutta hyvin oleellista ehkä on myös nämä niin arvioinnin taidot kehittää sekä itse- vertaisarviointia oppilas itse pystyy myös osallistumaan siihen arviointiprosessiin. Ja paljon sitten tietysti tämä mediamaailma, joka on hyvin nopeasti muuttuva lasten ja nuorten arjessa, niin kyllä niin kuin arvioisin, että se on ihan niin kuin viisasta pysyä jollakin tavalla mukana siinä että mitä milloinkin tapahtuu, mit, mitä sovelluksia lapset ja nuoret käyttää. Et eihän niihin tarvitse itse mennä mukaan eikä niin kun, äh, olla asiantuntija niissä, mutta tavallaan niin tietoisuus siitä, että missä, missä tota maailmassa he elävät ja mitä niistä voi tuoda mukana siihen koulukontekstiin tai oppilaitoskontekstiin. Ja koska tämä mediamaailma ja digitaalinen maailma on niin kovin muuttuva, niin ehkä opettajan tarvitsema taito olisi se, että pystyy arvioimaan aina välillä sitä omaa tietoperustaa ja taitoperustaa ja jopa niin kuin mahdollista täydennyskoulutuksen tarvetta tai, tai näiden, niin kuin, mitä tässä oli näitä niin kuin sisältöjä, mistä pystyy saamaan sitten, sitten tietoa. Eihän se aina tarvitse olla edes mitään koulutusta, vaan on tosiaan näitä hyviä niin tukia tarve äh, tarjolla. No sitten mitä kaikki Tämä, niin kuin, tavallaan Tämä lyhyt historia 25 vuoden aikana, mitä voidaan siitä oppia, että, että vaikka me ollaan niin kuin, seurattu opettajien osaamista ja käyttöä ja ei olla ollut aina tyytyväisiä siihen, että miten se osaaminen on kehittynyt tai käyttääkö opettajat tarpeeksi nyt opetussa tietotekniikkaa, niin Ehkä se viesti on kuitenkin se, että opettajan ei tarvitse olla mikään huippuosoa ja selvitäkseen tässä niin kuin digitaalisessa maailmassa. Öö, mutta lähinnä tarvitaan varmaan sitä intoa ja kykyä uudistua ja sopeutua siihen muutokseen, mutta tämä ei nyt tarkoita taas myöskään sitä, että pitäisi koko ajan olla niin kuin kehittymässä tai innostumassa, vaan Tässäkin niin kun sitä omaa tervettä järkeä kannattaa käyttää. Ja valmius sellaisen kehittymiseen ja tässäkin niin kun tarkoitan sitä, että on halukas ehkä katsomaan niitä tukimateriaaleja tai, tai niin kun sen tyyppistä. Ei kaikkien tarvitse mennä niihin täydennyskoulutuksiinkaan välttämättä. Mutta ennen kaikkea mitä itse ajattelen, jo siitäkin näkökulmasta, että silloin 25 vuotta sitten, kun me aloiteltiin näitä niin kuin oppimiseen ja koulutukseen liittyviä digitalisaation hankkeita, niin piirit oli hyvin pienet silloin ja osattiin suunnilleen nimetä ne oppimisympäristöt nimeltä ja henkilöt, jotka niin toimii tällä alalla, mutta nythän se on niin täysin mahdotonta. Niin samalla lailla mä ajattelisin myös, se, myös niin opettajan työn näkökulmasta, että harva pärjää yksin, että kannattaa ilman muuta toimia yhdessä ja verkostoitua eri tavoin ja jakaa myös sitä omaa tietoa ja osaamista. Siitä hyötyy kaikki. Eikä sen tarvitse olla mitään sellaista raskasta, vaan hyvin niin kuin voi olla informaaliakin ja sellaista nopeaa. Ja tässä ihan vaan esimerkkinomaisesti meillä opettajan koulutuslaitoksella on tällä hetkellä esimerkiksi opettajien erikoistumiskoulutus, missä tota voi erikoistua sitten hiukan niin kuin laajemmalla laajemmalla koulutuksella oppimisen opettamiseen digitaalisissa ympäristöissä ja näinkin, että tuossa iltapäivän ohjelmassa on nykyisiä ja koulutuksen käyneitä ö, erkolaisia itämässä näitä iltapäivän sessioita. Ja sitten tosiaan meillä on myös tällainen digijärkoverkosto, mihin voi halutessaan liittyä. Mutta sitten vielä ihan lyhyesti kertoisin tästä opettajan opettajankoulutuksen näkökulmasta. Eli meillähän on tietysti läpäisyperiaatteilla useissa oppiaineissa ja sisällöissä täällä meidän aitoksella. Lisäksi meillä on yksi kurssi, joka on kaikille pakollinen. Ja sitten meillä on nämä digitaalisen oppimisen ja opettamisen sivuaineopinnot, joita voi suorittaa yhteensä 60 opintopistettä. Ja tässä on meidän sivuaineopiskelijoiden töitä kuvattuna. Ja Sanapilvi liittyy siihen, että heiltä on kysytty, että mitä digipedagogiikka tuo heille mieleen. Ja tässä hiukan laajemmin näitä meidän opiskelijoiden näkemyksiä digipedagogiikasta. Ja tein tähän tällaisen pienen sisällön analyysin, eli nämä keltaiset on tällaisia niin perustaitoja, eli tulevat luokanopettajat ajattelee, että tarvitaan ihan tällaisia perustaitoja ja sitten on tällaisia niin sisällön tuotannon taitoja. Eli täytyy opetella varmastikin tuottamaan jotakin erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Ja sitten myös opiskelijoilla on näkemyksiä tavallaan näistä asioista, mitkä liittyy tämmöiseen aktiiviseen toimijuuteen, eli ne on näitä sinisiä, mitä tuohon merkitsin, eli nimenomaan sitä, että miten toimitaan siellä digitaalisessa maailmassa turvallisesti, tarkoituksenmukaisella tavalla ja tasavainoisesti, että et on se, niinku se järkevyys mukana ja myös tämmöinen niinku verkostoitumisen ja itsensä kehittämisen näkökulma. Eli täytyy myös hiukan haastaa itsensä verkostoitumista olla mukana projekteissa, hankkeissa meillä sivuaineopiskelijat opiskelijat pääsevät mukaan, mukaan eri yhteistyökumppaneiden hankkeisiin, että pääsevät tavallaan yliopiston ulkopuolellekin tekemään sit näitä, näitä tuota, projekteja ja hankkeita. Ja tässä ajattelin, että voisin nopeasti esitellä tai näyttää, en varmastikaan ehdi esitellä, mutta tuota, muutaman tässä Opiskelijat teki yhteistyössä Turun luostarin mäen museokortteliin tällaisen PR-kierroksen. Ja siitä on ihan tehty tosiaan tällainen... Tämä on avoimesti saatavissa tuolta, tuolta sitten museon sivuilta pääsee tutustumaan siihen tarkemmin. Ja sitten näytän tässä tällaisen käsityöluokan, mikä on tehty Tinglinkillä, josta pääsee sitten katselemaan. Eli tämä oli yksi opiskelijoiden projekti, että he teki käsityöluokasta tällaisen, mistä pystyy tutustumaan. Ja sitten siirtymään myöskin näihin eri tiloihin. Ja tässä oli tosiaan tämä Mä en mitä ette nähneet. nähneet myöskään, niin olen tehnyt tämän toinen opiskelijaryhmä sitten VR-kierroksen. Sitten tuota, katsotaan, tuolla oli vielä Yksi projektiesimerkki, jonka näytän teille, eli käsityöprojekti esiopetuksessa, jossa lapset suunnittelee tekee omat pehmolelunsa. En mene tässä yksityiskohtiin, mutta haluan näyttää tämän. Eli tässä on suunniteltu nämä tavoitteet eri osa-alueiden mukaisesti. on ajatteluoppimista, kulttuurista osaamista, monilukutaitoa, sitten on TVT-osaaminen ja osallistuminen ja vaikuttaminen. Eli tämän tyyppisiä projekteja nämä meidän sivuaineopiskelijat opiskelijat tekee. Ihan lopuksi haluaisin nyt näiden opiskelijoiden värikkäiden Projektien jälkeen palata tähän historialliseen ja huomasitte varmaan, että kuvakin on vinossa, koska se on kopioitu paperisesta raportista. Sitä ei löytynyt edes verkosta tätä raporttia. Että jos me ajatellaan tätä, että vuonna 1997 opettajat osasivat tekstinkäsittelyä, niin jos nyt me ajatellaan, että meidän tulevat luokanopettajat tekevät Tällaisia niin kuin opiskeluaikanaan tällaisia niin kuin aika monipuolisia sisällöntuotannon projekteja, niin sanoisin, että, että meillä on, olla, että olemme menneet 25 vuodessa aika, aika paljon eteenpäin. Ja, ja, ja meillä on todella paljon niin kuin sellaista tukea ja materiaalia saatavilla opettajille, että itse katsoisin, että ollaan aika hyvään tilanteeseen päästy tässä vuosien ja vuosikymmenien aikana. Ei oikeastaan tässä vaiheessa mulla muuta. Toivottavasti pysyitte kärryillä tässä pienessä historiikissa.